گرے ہارن کتوں کی ایک مشہور نسل ہے جن کو یونیورسل بلڈ ڈونرس کہا جاتا ہے انسانوں کے نہیں بلکہ کتوں کے یعنی یہ کسی بھی دوسری نسل کے کتوں کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں